أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في عماء مع فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء ومعنى هذا الحديث أنه كان الله ولم يكن معه شيء لأنه هو الأول وذهب طائفة من العلماء إلى أن أول شيء خلقه الله عز وجل القلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له أكتب فجرى في تلك الساعة فيما هو كأين إلى يوم القيامة إذن المهم بعد أن خلق الله عز وجل القلم واللوفي المحفوظ وكتب مقادير الخلق كلها خلق العرش والكرسي والعرش والكرسي شيئان مختلفتان ولا يعلم صفاتهن إلا خالقون ثم خلق الله عز وجل الملائكة عليهم السلام وخلقهم من نور وجعلهم مخلوقات غير مخيرة يعني ليست لديها اختيار بين الخير والشر ويفعلون كل ما يأمرهم الله عز وجل ثم رفعهم الله عز وجل وقد وعلمهم كل أنواع العلوم وجعلهم يسبحونه ليلا ونهارا لا يفترون ولا يعصونه وخلق الجنه والنار ليكونوا من حكمته عز وجل ثم اعلم الملائكه عليهم السلام ان الجنه والنار سيكونون ماوى لمن سياتون لاحقا من خلقه خلق الله عز وجل السماوات والارض في سته ايام من ضمنها أربعة أيام للأرض ويومين للسماء كما قال الله في كتابه العزيز قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندالا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين خلق الله تربة الأرضي ورفع فيها الجبال وأخرج منها الماء وجعل فيها الأشجار والحيوانات وخلق فيها حتى أقدارها ثم استوى إلى السماء وهي دخان ترقد وتتحرك فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها يعني كل سماء لديها قوانينها وصفها الخاص بها وجعلها سكنا لملائكته ثم جعل لسماء الدنيا أو السماء الأولى وصفها الخاص بأن زينها بالنجوم أو المصابيح كما قال سبحانه وتعالى وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفصها ذلك تقدير العزيز العليم فكل الأمكن التي نعرفها الآن في الفضاء والمجرات لديها نجوم. فلذلك هي فقط في ضمن سماء الدنيا. فسبحان الله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عند فوق العرش. ان رحمتي غلبت غضبي. اذا نعود الى الارض. مكثت الارض ما شاء الله. ثم أنشَاءَ الله فيها خليفة والخليفة هي الخلق المخيرة بين الخير والشر وهي التي يمتحنها الله عز وجل في الدنيا قبل أن يحسبهم يوم القيامة وخلق الله خليفة على الأرض سماهم الجن وكان الجن مخلوقات من نار كما قال تعالى وخلق الجان من مارج من نار والمارج هو طرف اللهب وعاش الجن في الأرض وجاء في روايات كثيرة أنه سكن قبل الجن وخلقات تسمى الحن والبن وأنه سلطت عليهم الجن فأهلكتهم لكن هذه الرواية من الإسرائيليات وليست من القرآن والسنة النبوية ولدى الجن مدائنهم وقبيلتهم وعشائرهم وهم كبني آدم يأكلون ويشربون ويتناسلون رديهم ممالكهم وقصورهم إلا أنهم مع الوقت بدأوا ينحرفون عن دين الله وكفروا وفسدوا في الأرض وبدأوا يسفكون دماء بعضهم البعض فأرسل الله له الملائكة لتحاربهم فهربتهم الملائكة وأسرتهم وخاضوا, وخاضوا حربا عظيما وأخذتهم الملائكة إلى الجزر والصحاري وأسرتهم هناك وهناك علمتهم العبادة. والذكر وتقرب الى الله تعالى ففعلوا ذلك ومن ضمن الجن التي اسرتهم الملائكه جنيا مختلفا عن اخوانه من الجن واسمه ابليس وكان عابدا لله تعالى فاخذته الملائكه الى سماء الدنيا وكرمه الله عز وجل فضله على سائر الجن وكان يعيش مع الملائكه لعلو منزلته فهذه كانت حالته لمدة من الزمن حتى هرس شيئا غيرت كل الأشياء إنه خلق جديد آدم عليه السلام